Те, що має вірус імунодефіциту, Тетяна ніколи не приховувала. Ба більше прямо розповідає про це сусідам чи новим знайомим. Коли про хворобу дізналися батьки жінки, сприйняли це з настороженістю та острахом. В шокі були, виділили мені всю ну, посуду, чашку, ложку. Я всю життя у мене була окрема от посуда. Боялись, звісно. Ну, потім вже коли у людей почався доступ до інформації, що це не страшно, що почали терапія, коли почалася, Це уже все ну как-то ну в моєму кругу ніхто це не восприймає взагалі вічінфекцію, как какую-то Хоча я стал, що многі просто не знають. З 2008 року Тетяна приймає антиретровірусну терапію. Каже, з того часу почувається краще. До цього, не маючи достатньої інформації про лікування, вірила, що вживати терапію небезпечно. Я Знала, что ее пить нельзя, потому что это смерть, потому что нас умертвляют, потому что мы больные. В общем, это был миф этот. Я жила этим мифом. Я стала на терапию, мне стало намного легче. Я каждый день ощущала вот эти приливы энергии. Я думала, какой может, допинг ложат. Нет, это были таблетки, которые приглушают вирусную нагрузку, убивают вирус, приглушают его к нулю. Вірус не прогресує. І я намного стала себе краще відчувати. Найчастішими проблемами, з якими стикається інфіковані, є адаптація у соціумі та самоідентифікація, каже Тетяна. Бо теж через це проходила. Спочатку був шок, не приймала я цей діагноз. Коли відкрили спеццентр, люди приходили дивитися на людей, які туди ходять. Я стояла з двох сторон така... От Дорожка. І ми проходили, коли люди нам старалися запомнити, щоб знати про ну, нашу статусі, що ми ВИЧ-інфіціровані. Звісно, не хотілося ходити туди. Дуже багато погибли з-за цього відносин, тому що вони не хотіли відкривати. Даже є такі, що і зараз не відкривають. Аби ділитися своїм досвідом та допомагати людям з вірусом імунодефіциту і наркозалежним, Тетяна влаштувалася на роботу до Миколаївського благодійного фонду «Юнітус». Тут роблять тести на ВІЛ, допомагають у соціальній адаптації, надають медикаменти тощо. «Я їм допомагаю, ну, мені подобається, мені подобається, я бачу результат, що многие на роботу вистраюваються, живуть, адаптуються в соціумі, женяться, виходять замуж. Але ну, це стоїть жити, тому що стоїть». Тетяна мріє, щоб все більше людей, які мають ВІЛ, навчилися жити без страху і не вважали себе неповноцінними. «Ми можемо адаптуватися і жити. Несмотря на, на, на свої статуси, несмотря на своє прошлое, несмотря на свої якісь судимості, там. зараз взагалі на це ніхто не обращає внимания. Ну, рости просто, працювати над собою. Ніхто тебе не приведе, не поміняє тебе внутрі, не вложить свої мозги, ніхто. Тебі треба самому це. Світлана Кльосова, Юлія Філімун. Новини на Суспільному. Миколаїв.